પૂજા મારે સંસ્થાનું નામ છે શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદર આજે હું આપણી સમક્ષ રિપ્રેઝેન્ટ કરી રહી છું એક ટીએલ ટીચિંગ લર્નિંગ મટી મેથડ છે નક્કરકારનું ટીએલએમ રિપ્રેઝેન્ટ કરી રહી છું આ છે મારું ટીએલએમ જેનું નામ છે એક ટુડી થ્રી રોબોટ आर टी एल एम ए टू डी थ्री डी ऑब्जेक्टी बनाव्य आर टी एल एम हेल्प से अपने स्टूडेंट ने टू डी और थ्री डी ऑब्जेक्ट वे इजीली डिफरंशीएट करता शीखी सकी तार आप एजीस वर्टसेस फेसेस कंसेप्ट मोर इजीली क्लियर करा सकी ते नरी आँखें जा सके त्यारबाद आप आर टी एल एम मदद की विविध ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ 3D ઓબ્જેક્ટ ને ઓળખતા શીખવાડી સકીએ છે સપોઝ કે આપ એક ક્યુબોઇડલ શેપ છે આ પણ એક ક્યુબોઇડ શેપ છે આ સિલિન્ડર શેપ છે આ સ્ફિયર શેપ છે આ કોન શેપ છે એટલે આપણે 3D ઓબ્જેક્ટ ને તેની સમક રજૂ કરી સકીએ છે હવે આપણે જોઈએ આ TLM બનાવવાની રીત આ TLM માં મો સોફ્ટ કરની વસ્તુઓ બનાવવાના છે ई सके क्राफ्ट पेपर शेपिंडर शेप रोल्स शेप ना में एक शेप ना रोल शेप कट कर पेपर ड्रेप करूज बे क्यूबॉर्डल शेपिफर साइज मेच बॉक्स लाफ्ट पेपर कर सर्कल शेप क्राफ्ट સ્ટીક કરી છે તેની સ્માઈલ એક સેમી સર્કલ છે તેની કેપ એક ક્રાફ્ટ પેપરને મે કોન શેપમાં રેપ કરી અને સ્ટીક કરી છે તેના યર્સ ધ થર્મોકોલ બોલ થી બનાવ્યા છે તેના હાથમાં છે ગિફ્ટ છે એટલે એક થર્મોકોલ લેમે पिरामिड में 2D different, different 2D फॉर एक्जाम्पल आ रेक्टेगल आ राइट एंग्युलर ट्राइंगल थे